בסרטון האחרון חישבנו כמה עבודה, או כמה אנרגיה יש להשקיע כדי להניע חלפיק טעון בתוך שדה חשמלי קבוע. וננסה לעשות את אותו הדבר עבור חשמלי משתנה. ואז נוכל לחשב את הפוטנציאל החשמלי של מקום אחד ביחס לשני. נגיד שיש לנו מיתן נקודתי. לא חייב להיות נקודתי, אבל נגיד שהמיתן הזה... שהוא חיובי בין uh, Q1 קולון, ויוצר שדה חשמלי מסביבו. יוצר קווי שדה, וכמובן שונה מהדוגמה אם עלו אחרי אינסופי התאום. מכיוון שיהיה כאן שדה, חשמלי משתנה, כן? מהו השדה החשמלי של המיתן הזה? שדה החשמלי ייראה ככה, הוא כמות הוא מופעל על מטען יחידה, והוא יהיה מכוון החוצה מהמטען. כי אנו מניחים שמטען הבוכן הוא בעל מטען חיובי, אבל כמטען חיובי יידחה מהמטען החיובי הזה, השדה החשמלי שווה לקבוע קולון, כפול המטען Q1, וחלקי מרחק בו אנו נמצאים מהמטען בריבוע. כשנצאו את החשמלי הזה, קרוב למ�ען הוא חזק, כשמתרחקים, הוא נחלש במקצד. הוא תמיד רדיאלי החוצה מהמיתן. אנחנו עושים קצת חזרה על החומר. על הווקטורי השדה אותם אני מצייר. כשאני בוחר נקודות באקראי ומראה את ווקטורי השדה באותן נקודות, המכוונים החוצה, בכל מחלק נתון מהמיתן, הווקטורים האלה הם בעלי אותו גודל. קטן עם ריגוע המרחק. ככה יראה השדה כשמצייר מספר וקטורי שדה. אנחנו חוזרים ללחומה שכבר נלמד, נכון? אם יש לנו בוחן אחר, Q2, אנחנו יודעים שהכוח הפועל עליו שווה ל-Q2 כפול זה. וזה קולון, נכון? הכוח על אחר, Q2, שווה לשדה החשמלי כפול Q2, וזה K כפול Q1 כפול Q2 חלקי הארבעי בו נפון זכור קולון וזה נובע מכור קולון בואו ניקח מיטן חיובי אחר נקרא Q2 נכתוב זה כאן למעלה כי פה יש בלגן החיובי Q2 ידחה על ידי Q1 מהי העבודה הדורשה כדי להזיז את החליטיק הזה למרחק מסוים? השדה דוחף החוצה, על כן עבודה כדי להחזיר אותו פנימה. אנחנו רוצים לקרב אותו. אני אגיד שזה מרחק של 10 מטר. בואו אני אגיד שהמרחק הזה, אני אצייר רדיאלי, אני אגיד שהמרחק הזה הוא 10 מטר. אני רוצה לקרב את המיטן של 5 מטר. הוא יגיע עד לכאן, זה המקום אליו אני אקרב אותו, זה במרחק של חמישה מטר מהי העבודה הדרושה כדי להזיז אותו? חמישה מטר לכיוון המטען צריך להתחשב בזה שהשדה משתנה, נכון? אנחנו יכולים להניח שבמרחק מאוד מאוד מאוד קטן, אינטיפיסימלי, נקרא למרחק היום אינטיפיסימלי הזה DR השני ברדיוס, השדה לא משתנה. אתם כבר יכולים לראות שאנחנו עומדים לעסוק בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. אם אתם לא מבינים את זה, אתם יכולים לחזור בלמוד הזה בסרטונים המתאימים. מהי העבודה הדרושה? כדי להזיז את הניתן הזה מרחק מאוד מאוד קטן. אנו מניחים שלאורך המרחק המאוד מאוד קטן, השדה החשמלי הוא קבוע וקיבור טוב. על כן אנחנו יכולים להגיד שהעבודה המאוד מאוד קטנה, הדרושה כדי להזיז אותו מחק מאוד מאוד קטן שווה לקבוע קולון כפול Q1 כפול Q2 חלקי R בביבוע כפול DR. לפני שנמשיך נחשוב על משהו לשנייה אחת. חוק קולון אומר לנו שזה הכוח כלפי חוץ. שהמיתן הזה מפעיל על החלקיק הזה, מפעיל על החלקיק, הכוח שעלינו להפעיל, כדי להזיז את החלקיק, מחן מחן צריך להיות מכוון קנימה הוא כב interject בדיוק בכיוון ההפוך כך שהוא יהיה שלימי למה זה ככה? כי הלינו לאזן לגמרי, את הכוח של השדה אם החלקיק היה נמצא קצת בתנועה אז הכוח שלנו היה מונע ממנו להמשיך לעת בגלל השדה ואם הוא לא היה בתנועה היה עלינו לדחוק בו בקצת בגודל אינפינטסימלי כדי אותו ואחר כך הכוח שלנו היה מאזן את של השדה והחלקיק לא היה מעץ. ולא מעט, זאת העבודה ורק רציתי להסביר למה שמנו את סימן המינוס כי אנחנו מפעילים כוח בכיוון הפוך לזה של השדה איך אנחנו מחשבים את סך הכל העבודה? חשבנו את העבודה הדרושה כדי להזיז אותו מכאן לכאן, אני ציירתי את זה הרבה יותר גדול ממה שזה באמת הדיארים האלה אינפינטיסימליים שנועים מאוד מאוד קטנים ברדיוס אם אני רוצה לחשב את העבודה אנחנו שזאת העבודה לנו נכן לכן ואז העבודה משם לשם ואז עבודה משם לשם ואז עבודה משם לשם. כל הדרך עד למרחק של חמישה מטר מהמטן הזה. כשאנחנו עושים את החיבור, אנחנו מדברים על סכום אינסופי לאורך מחלקים אימפינטיסימליים. כפי שכבר אמרתם, אנחנו מדברים על אינטגרל. כך שסך כל העבודה שווה לאינטגרל. זה אינטגרל מסוים, כי אנחנו מתחילים בנקודה הזאת, אנחנו הולכים את הסכום למרחק של עשרה מטר וזאת נקודת ההתחלה למרחק של חמישה מטר אולי זה לא נראה לכם כל כך אינטיוטיבי כשמתחילים לערך גבור, מסיימים לערך ממוך יותר אבל זה מה עושים, אנחנו מושכים את החלקי פנימה אנחנו לוקחים את האינטגרל של מינוס k q1 q2 חלקי R בריבוע DR, אלה כולם גדלים קבועים, נכון? אפשר להוציא אותם מחוצה. זה אותו דבר כמו... אני לא רוצה שהמקום יגמר ליבה. זה מינוס 1, q 1 Q2 כפול אינטגרל 10 עד 5 של 1 חלקי R בריבוע, או R בחזקת מינוס 2 DR. זה שווה למינוס k, מקום נגמר לי, q1, q2, אנחנו נצחים את האנטי נגזרת, לא שכנית אוהב בגלל הפלוס הזה כאן, זה אינטגרל נסוים, מה היה האנטי של r בחצקת מינוס 2? היא מינוס r בחצקת מינוס 1, שני המינוסים מתכזזים, זה הופך לפלוס r בחצקת מינוס 1, ומחשבים אותו בחמש פחות ערכו בעשר. פרשו לי להעלות כאן למעלה, נמחק חלק מזה, נמחק את זה, זה מקום טוב לעבוד עליי. נכתוב זה מחדש. היה לנו מינוס בחוץ, ואז מינוס נוסף כשלקחנו את ענקים את זה, להם זה 1 q 2 כפול האנטי נגזרת ב-5, כלומר 1 חלקי 5, נכון? ואז האנטי ב-10, כלומר 1 10, ואחד 5 זה כמו 2 10, נכון? אז, מקבלים שעבודה שעב, שווה ל-KQ1Q2 כפול 2 10. מינוס 1 חלקי 10. וזה 1 חלקי 10. מקבלים. k, q1, q2, חלקי 10. זאת עבודה הדרושה כדי לקחת את החלקיק מכאן לכאן. באותה צורה אפשר להגיד שהאנרגיה של החלקיק, הפרש הפוטנציאל של החלקיק בנקודה הזאת לנקודה הזאת, הפרש הפוטנציאלים כאן הוא גדול יותר בערך הזה. זה יהיה בג'אול, כי זאת היחידה של אנרגיה, או עבודה, או פוטנציאל, כי בכל מקרה, פוטנציאל זה אנרגיה. היפה של פוטנציאל החשמלי, בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת, בנקודה הזאת, הערך גבוה יותר. נעשה דוגמה נוספת. זה משהו מעניין שכדאי לחשוב עליו. בעצם, בעצם, המשיך בסרטון הבא. כן, נתקרב ל-10 דקות. discharge Nitoat